Ali dej, jaz morš enkrat snemo tebe. No, če sem bolj natančna. <laughs> la kukarača, la kukarača. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji guda fooda kukini. Kot lahko vidite, pakiram stari za piknik. pomembna torba? Najbolj pomembna torba je hladilna torba. Jej! Sladoledbo. No, če sem bolj natančna, sadnoledne ploščice. Kaj je najbolj pomembno, ko smo na pikniku? Da si vse naredimo čim bolj simpel in da ne smetimo po narabi. Za tele sadnoledne ploščice, na primer, ne rabimo krožnikov, zaradi tega, ker je osnova že je hkrati tudi trodžaj. Za sadnoledne ploščice potrebujete malo več sestavin kot ponavadi. Ampak ko ste videli, se ful splača. Pripraviti bo treba tri plasti. Osnovo, kremo in preliv. Začeli bomo tako kot skoraj vedno multi zmeljemo 60 g mandljev, 65 g vesenih kosmičcev, 100 g dadelnov, ki jih prej za pol ure namočimo v toplo vodo in dve žlici kokosovega sladkorja in miksamo. zadevala v silikonski model, prej smo uporabljala kovinjskega, ampak se tale veliko bolj obnese, ker grejo plošice ful laže iz modela. Najbolj pomembno pa je, da maso takole potlačimo, da vam potem v rokah ne razpade. To je to, osnova je končana. Kaj je pa drugi korak? Še vemo? Uh, mrena. Mrena? A, uh, krema. Krema. Tudi za kremo potrebujemo multipraktik. Notri vržemo 180 gramov indijskih oreščkov, ki jih prej namočimo v vodo, 170 gramov kokosovega mleka v ampak samo tole ščabo, 30 gramov kokosovega olja, 4 žlice agavinega siropa, In dva centimetra soka ka, vipavske brezke. To toliko časa, da nastane en zmes. <laughs> to zmes zdaj nadevamo na osnovo. To je to, ta čas, ko bomo delali pa preliv, pa dejmo tole malo v zmrzovalniku. Zdaj že samo še tale sekljanjiko pa smo. Po preliju gre pa samo dve sestavini. 180 gramov boronic in dve žlici agavenega siropa. Postopek je pa popolnoma enak kot pri osnovi in kremi. moje sednoledne ploščice. Preden jih vzamemo iz pekača in seboj na piknik morajo za vsaj tri ure v zmrzovalnik. Hvala, ker ste ostali do konca videa. Če želite še več mojih videov, se naročite na Lilo YouTube kanal tamle. Spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau! Zakaj so seih video takle ne zaključim. Kaj naj bilo fajn?